بلال صوت الأذان، شعر الدكتورة أمل العربي. بلال عبد حبشي بحب الرسول مغرما ولله الواحد عابد. بلال عبد حبشي بحب الرسول مغرما ولله الواحد عابد وفي عشق محمد غارق، وفي عشق محمد غارق. وفي بحر الغرام هائم وفي عشق محمد غارق وفي بحر الغرام هائم في الدعوة كنت الصابق المؤمن والمضحى والمدافع عن الإسلام لم تخشى أن ترهبوا أو تقتلوا لم تخشى أن ترهبوا أو تقتلوا فأزن وكبر يا بلال فأزن وكبر يا بلال بقرب أبي أب الزهراء تسعدوا فأزن وكبر يا بلال بقرب أب الزهراء تسعدوا أذن وكبر يا بلال أذن وكبر يا بلال يا فتى الحبشة المكرم أذن وكبر فمن مثلك بيوم القيامة يفرح فمن مثلك بيوم القيامة يفرح أذن وكبر يا نجي في يوم اللقاء الاعظم يوم وضع على بطنك الصخره لم تكفروا رغم انك تتالم والصخر على بطنك تتكلم رغم انك تتالم والصخر على بطنك تتكلم يا امي يا أمي في هذا العذاب يا أمي في هذا العذاب هذا عبد موحد هذا عبد موحد يذكر اسم الاله في جوفه ويردد الله احد الله الفرد الصمد الله احد الله الفرد الصمد ويوم الفتح ويوم الفتح صعدت لكعبه للفجر مؤذنا وقد لاحت رايات النصر وقد لاحت رايات النصر وانتشر الاسلام وعمت السعاده على العالم اجمع فأذن وكبر يا بلال فأذن وكبر يا بلال فأذن وكبر يا بلال فقد ارتفعت اصوات السواري في الافق مكبر أذن وكبر يا بلال أذن وكبر يا بلال مواكب النصر على الرايات والرايات ترفرف رف... رف... أذن وكبر يا بلال الله أكبر أذن وكبر يا بلال الله أكبر كل ما يرتفع صداها للسماء مجلجلا وتسمع في ربوع العالم وتمجد وتسمع في ربوع العالم وتمجد وهي مسجلة باسمك في السجلات وهي مسجلة باسمك في السجلات وفي الملفات تحفظوا فأزن وكبر يا بلال الله اكبر الله اكبر كلمة التوحيد كلمة التوحيد تتردد على المآذن طوال النهار كلمة التوحيد تتردد على المآذن طوال النهار والليل بها يسحر أزن وكبر يا بلال شعر الدكتورة أمل العربي